Každý z nás ocení praktické a prostorově nenáročné řešení koupelny, která tvoří intimní prostor pro každodenní osobní hygienu, odpočinek a relaxaci. Komfort, pocit čistoty a zdravotní aspekty jsou důvody, proč si elektrický bidet získal celou Asii a v současné době se stává běžnou součástí domácností, hotelů, pečovatelských domů a rehabilitačních center po celé Evropě. Pohodlí elektronického bidetu si oblíbíte nejen vy, ale i váš partner nebo partnerka. Výrobek taktéž ocení lidé se sníženou pohyblivostí a zdravotními problémy. Zcela hygienické bidetové prkénko v provedení s dálkovým ovládáním nebo postranním ovládacím panelem je určené pro ženy i muže a je vhodné k umístění do soukromých i veřejných prostor. Zařízení, které každý snadno a rychle nainstaluje na stávající toaletní mísu bez jakýchkoliv požadavků na prostor a bez stavebních úprav, je k dostání ve třech velikostech dle typu toaletní mísy – regulérní, zkrácený a prodloužený. Určený je pro všechny generace od malých dětí až po seniory. Ocení je i tělesní postižení lidé. Nosnost je až 160 kg. Model s postranním panelem